مقطع انميات السكتشات الكوميدية اللي بتلاقوه بالوصف عجب كثير من الناس لدرجة ان البعض حكوني على تويتر وطلبوا مني اني انزل جزء ثاني بحيث اني ما غطيت كل الانميات من نفس الفئة انميات السكتشات الكوميدية الجزء الثاني هذا مقطعنا اليوم خلونا نبدأ يوري يوري الأنمي بيتكلم عن المواقف الغريبة لبعض بنات المرحلة الأعدادية لا يغرك الاسم لأن الأنمي أساسا موجه للأطفال مع هيك بضل كوميدي بنظري الانمي ما في اي شيء ممتع الا انه كوميدي يعني شو متوقع من انمي موجه للاطفال فاذا خيروني اني انصحك فيه ايوه اتفرج الانمي فقط لانه كوميدي ساكي كسو نو بسنان الانمي تكلمت عنه سابقا ولكن اعيد واكرر، الانمي بيحكي عن سايكي، شخص ولد بقوة خارقة، وبيحاول سايكي يعيش حياته بحيث ما حد يعرف انه انسان خارق. الانمي كوميدي، ممتع، احداثه جميلة، انصحك بهذا الانمي وبقوة. <تصفيق> وهيك بكون نهاية الفيديو إن شاء الله يكون عجبكم، أعطوني آراءكم واقتراحاتكم لفيديوهات قادمة تحت في مكان التعليقات. كان معكم داي شانا. <تصفيق>